کہ کوئی اسے اپنی زندگی میں مستثنا نہیں ہے。اس کے علاوہ آنکھ نعمت کان نعمت زبان نعمت یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تبارک وطالیہ نے ہر لمحہ بندے کو عطا فرمائی ہوئی ہیں اور انسان ان نعمتوں کی بارش میں ہی جی رہا تو انفرادی سطح پر تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو ہم بحث مسلمان بے شمار رحمتوں میں جی رہے ہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اللہ نے کھانے کو دیا ہے پہننے کو دیا ہے رہنے کے لیے سر چپانے کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے اور اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں تھی جتنے آج ہے اور اتنے وسائل مسلمانوں کے پاس کبھی بھی نہیں تھے جتنے آج ہیں لیکن اجتماعی سطح پر اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو عالمی سطح پر ہم اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانیوں کی وجہ سے مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں اور اس پستی کے عالم میں عرصہ دراز سے کوئی خوشی کی خبر ہمیں نہیں ملتی جب کوئی خبر ملتی ہے تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے مزید انحطاط کی ملتی ہے کشمیر کو دیکھ لو فلسطین کو دیکھ لو شام کو دیکھ لو لیبیا کو دیکھ لو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی خبر ان کے بارے میں ایسی آتی رہتی ہے کہ جس سے دل غمگین ہوتا ہے لیکن اس ماحول میں اللہ تبارک وطالعہ نے ابھی چند دن پہلے سارے مسلمانوں کو ایک عظیم خوشخبری عطا فرمائی وہ خوشخبری ایسی ہے کہ اس کے تصور ہی سے الحمد ہر مسلمان کے روح مسرور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ نے افغانستان میں ہمارے طالبان بھائیوں کو اللہ کے بارہ بتا رہے جو فتح مبین عطا فرمائی اور ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر طاقت امریکہ اور صرف امریکہ نہیں اس کے ساتھ ستائیس اٹھائیس ممالک کی فوجیں جن سے وہ بیس سال سے نبرداز تھے اللہ تبارک بطالہ نے ان کو ذلیل اور رسبہ کیا اور ایمان والوں کو طالبان کو اللہ تبارک بطالہ نے ان کے خلاف نصرت عطا فرمائی اور ایسی نصرت آتا فرمائی جس سے تمام اندازوں کو فیل کر دیا تمام ایجنسیز تمام سراغ رسا ادارے اور امریکہ کی وہ سپر پاور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر ہر لمحے کی خبر اس کے پاس موجود ہے اس کے سارے اندازے اس کے سارے منصوبے اس کے سارے سارے ارادے وہ طالبان کی اس فتح کے نتیجے میں الحمدللہ ناکام ہوئے نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں, ہاتھوں اتنی بڑی طاقتوں کو رسوا کیا ذلیل کیا اور ان کو فتح مبین اطا فرمائی لیکن یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو اور مغربی طاقتوں سے مرعوب ہو کر ڈر کر بیٹھے ہوں اور اچانک اللہ تبارک نے ان کو لا کر کابل میں مٹھا دیا ہو بلکہ اس کے پیچھے بیس سال کی جد و جوہد ہے بیس سال کی قربانیاں ہیں بیس سال تک انہوں نے جس عزم و سبار اور جس ولے کے ساتھ دنیا کی سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا ان کے پاس ساز و سامان تھے ان کے پاس لاؤ لشکر تھے ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اور ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس فضائی طاقت بھی نہیں تھی ان کی کوئی ایئر فورس بھی نہیں تھی کہ جو کئی بمباری ان پر بمباریاں کی جا رہی تھیں یہ بمباری کرنے کے کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن بیس سال تک انہوں نے جس عزم و ثبات کے ساتھ مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام باطل طاقتوں کے آگے وہ ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سلا ان کو آج عطا فرمایا کہ آج ساری دنیا انکوش بدلنا ہے حیرت میں ہے کہ کس طرح وہ کامیاب ہوئے اور یہ ان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اللہ تبار تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا افغانیوں کو اور میں اگر آپ میں اگر پیچھے جاؤں تو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حکومت تقریباً چھ سال قائم رہی ہندوستان میں برے صغیر میں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو افغانیوں کی بدولت کیونکہ ہندو کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ کبھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا ہندو نے پوری تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے کہ ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے ہمیشہ تہے تیخ کیا ہمیشہ مسلمانوں کو کا خون بہایا لیکن جب کبھی ہندوؤں نے یہ حرکت کی تو مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے افغانستان کے لوگ آئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مرہٹوں کا سکہ چلا ہوا تھا اور مرہٹوں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے افغانستان میں خط لکھا افغانستان کے حاکم احمد شاہ عبدالی کو اور وہ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آئے اور آ کر پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ جس کے بعد مدت تک وہ سر نہیں اٹھا سکے اس سے پہلے محمود غز نوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر یہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو محمود غز نے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے غزنی سے سفر کر کے ہندوستان کے اوپر حملے کیے اور سوبناد کا مندر توڑا علاؤدین خلجی وہ بھی افغانستان کے تھے اور انہوں نے آ کر ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی تو پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کا جو طویل دور ہے وہ بھی در حقیقت افغانوں کی بہادری اور ان کے جذبہ ایمانی کا بھرون منت ہے انگریز جب آیا اس نے پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو تہ تیز کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں چھینی لیکن جب وہ افغانستان کی طرف بڑھا اور افغانستان کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی تو برطانیہ کی وہ عظیم طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا اس کو ساتھ اس کے سامنے ڈٹنے والے اور ان کا مقابلہ کرنے والے یہی افغان تھے اور برطانیہ اپنی ساری چالوں کے باوجود اپنے سارے لاؤ لشکر کے باوجود اپنے سارے وسائل کے باوجود آ کر اگر ڈیر ہوا تو افغانستان میں ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ ان کے سمجھ میں آ گیا اس وقت برطانیہ کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب تک ملہ موجود ہے افغانستان کے اندر ہم کبھی بھی اس افغانستان پر پتہ یاب نہیں ہو سکتے تو اقبال نے اسی کا ذکر کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ افغانیوں کی غیرت کا ہے یہ علاج ملہ کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو وہ فاق جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو یہ پیغام یہ پلان تھا برطانیہ کا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں پھیل کر آیا اس کے بعد اس وقت دو طاقتیں دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہی تھی دو سو طاقتیں ایک روس اور ایک امریکہ تو روس آیا تو اس روس نے چاہا کہ میں کسی طرح افغانستان پر قبضہ کروں اور افغانستان پر طرح قبضہ کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ مقصود در حقیقت پاکستان کے اوپر بھی قبضہ کرنا اور گرم پانی تک پہنچنا مقصود تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو بھی اس عظیم طاقت کو جو اس پر ایک سپر طاقت سمجھی جاتی تھی سوویت یونین اللہ تعالیٰ نے افغان مجاہدین کے ذریعے ہی اس کا کلا کما کیا اس طرح کلا کما کیا کہ جب وہ شکست کھا کر بھاگا تو شکست کھا کر بھاگنے کے بعد اس کی پوری سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج سوویت یونین کو کوئی نہیں جانتا اس کے تمام جن ریاستوں پر سوویت یونین نے قبضہ جمایا ہوا تھا وہ اس کے بعد رفتہ رفتہ سب آزاد ہوتی چلی گئی ٹوٹ گیا وہ سپر طاقت ٹوٹ گئی اس کی طاقت زمین میں دفن ہو گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کرائی اور ان کے جذبے ایمانی کے ذریعے کرائی اب دوسری صبح طاقت واحد رہ گئی تھی وہ امریکہ جو کہتی تھی, تھی کہ اب جو ہے ساری دنیا کے اوپر میری حکومت ہے ساری دنیا پر میں واحد طاقت میں ہوں اس نے حملہ کیا ایک ایسی حکومت پر حملہ کیا جو طالبان کے زیر قیادت تھی تین سال تک انہوں نے افغانستان کے اندر امن و امان اور انصاف کی مثالیں قائم کی تھیں اگرچہ کچھ غلو بھی تھا اگرچہ بعض معاملات کے اندر دانش مندی کی اور حکمت کی بھی کمی تھی لیکن تین سال تک انہوں نے حکومت کی افغانستان کے اوپر مگر اس کو دنیا کی طاقتوں نے تسلیم نہیں کیا صرف پاکستان تھا سعودی عرب تھا اور امارات تھا جس نے اس حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا باقی سب کہتے تھے ہم ان کو نہیں مانتے اس کے پاس نہ ایئر فورس تھی اس کے پاس نہ, نہ, نہ ٹینک زیادہ تھے نہ کوئی بہت بڑی طاقت تھی لیکن وہ اپنی ایمانی طاقت سے حکومت کر رہے تھے اس طرح کہ جس منڈن منشیات یعنی ہیروئن کو کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا طالبان کے دور حکومت میں ساری ہیروئن کے کھیت بند کر دیے گئے اور افغانستان سے ہیروئن کا خاتمہ ہو گیا اور ابل انصاف کی مثالیں قائم ہوئی اس حالت میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا ابل اب تو یہ بات بھی ذلت کی بات تھی کہ امریکہ جیسا سپر پاور جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی وہ حملہ کرے دنیا کے سب سے کمزور ملک پر ایسا ڈیبنی, ملک جس کے پاس ٹینک نہیں جس کے پاس ہتھیار نہیں جس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں جس کے پاس ایئر فورس نہیں اس پر حملہ کر رہا ہے اور حملہ کرتے ہوئے بھی اس طرح ڈر کر حملہ کر رہا ہے کہ تنہا حملہ کرنے کے بجائے دنیا کے ستائیس اٹھائیس ملکوں سے فوجیں لے کر کہ ہم مل کے کریں گے اکیلا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ستائیس اٹھائیس ملکوں کو ساتھ لے کر حملہ کرنے کا حملہ کر رہا ہے یہ بات بذات خود ذلت کی بات ہے کمینگی کی بات ہے کہ طاقتور طاقت انتہائی طاقتور وہ انتہائی کمزور انسان کے اوپر حملہ کرے ایک آدمی پہلوان ہے اور پہلوانی کے میدان میں لوگ اس کو شکست نہیں دے پاتے اور وہ آ کے کمزور منہنی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کا یہ حملہ کرنا ہی بتا دے خود ایک زلالت کی بات ہے ارے بھائی اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے اپنے جیسے کسی سے کرو نا تم نے مقابلہ کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے ایک انتہائی کمزور ملک کو انتقا انتخاب کیا یہ بذات خود ذلت کی بات ایک پہلوان جیسے منہنی انسان کے اوپر کمزور انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو یہ پہلوان کی شان کے بھی خلاف اس کی عزت کے بھی خلاف ذلت ہی ذلت ہے لیکن اس نے اس ذلت کا اختدام کیا اور اس کے نتیجے میں اس نے ہزارہ انسانوں کا خون بہایا جس میں عورتیں بھی داخل جس میں بچے بھی داخل جس میں جوان بھی داخل ان سب کا خون بہایا ہسپتالوں پر بمباری کی ہے ہسپتالوں میں مریضوں کے اوپر بمباری کی ہے اور انسانی حقوق کا نام لینے والے وہ انہوں نے انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیا اپنے استعال انگیز حملوں کے ذریعے کہ جس کی مثال ملنی مشکل ہے لیکن مقابلے پر وہ تھے کہ جن کے پاس اگرچہ ظاہری طور پر ہتھیار نہیں تھے پیسے نہیں تھے ہتھیار خریدنے کے لیے جن کے پاس ٹینک نہیں تھے جن کی فوجیں بہت تعداد میں کم تھیں نہ ان کے پاس ایئر فورس تھی نہ ان کے اوپر بمباری کرنے والے حالات تھے لیکن صرف ایک چیز تھی اور وہ ہے قوت ایمانی اس قوت ایمانی نے کے ذریعے بیس سال تک دنیا دیکھتی رہی کہ انہوں نے ان سپر طاقتوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ آخر میں ہزار ارب روپیہ ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ کچھ ہوش آیا کہ میں کس قوم سے جا کر ٹکرا گیا ہوں اور کس قوم سے میں نے اپنی دشمنی ٹھان لی ہے میں ہزارہ عرب یہاں پر لٹا چکا ہوں اور اپنے ہزاروں فوجی مروا چکا ہوں لیکن میں اب تک کامیابی کی شکل نہیں دیکھ پا رہا لہذا اس نے ہتھیار ڈال دیے اور امن کا موازنہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سے نکل جائیں گے لیکن اپنے موہرے بھی ٹھاک کر گیا اپنے مہرے بٹھا کر گیا اور ان مروں کو طاقت فراہم کی تو اب اگر دیکھا جائے تو ڈھائی لاکھ فوج تھی جو امریکہ نے افغان کی اس وقت انتظامیہ کے پاس چھوڑی تھی اور ان کی طالبان کے تعداد مشکل سے چالیس ہزار تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ ادھر امریکہ نکلا اور ادھر افغانستان کے عوام نے ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے اور جو افغان فوجی تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ آئے اس قدر تیزی سے افغانستان کے مختلف صوبے اور شہر ان کے قبضے میں آئے اور بالآخر کابل تک کابل کے قصر صدارت تک پہنچ گئے جہاں بیٹھ کر کبھی متکبر بیٹھ کر یہ کہا کرتا تھا کہ ہم کسی قیمت پر بھی طالبان کی حکومت گارا نہیں کریں گے وہاں اللہ تعالی نے ان داڑی اور پکڑی والوں کو لے جا کر بٹھایا جنہوں نے وہاں بیٹھ کر سورہ پتہ کی تلاوت کی رسول جین اللہ افواجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر ایسا دکھا دیا ہے دنیا کو کہ ایمان کی طاقت ساری ٹیکنالوجیوں پر بڑھتا ہے اور ایک تو امریکہ ہی زلیل ہوا اس کے ساتھ بھارت ذلیل ایسا ہوا انڈیا اس طرح ایسا ذلیل ہوا اس کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح میں افغانستان میں اپنے قدم جماؤں اور پاکستان کا گھیرا کرنے کے لیے اس کے مشرق اور مغرب دونوں میں ایک فوجیں پاکستان کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے اس نے ارب ڈالر خرچ کیے ڈیم بنائے ان کو تیارے فراہم کیے لیکن آج وہ دل مخصوص کر رہا گیا اس کی چیخیں نکل رہی اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ للہ آج طالبان اس وقت کابل پر ہی نہیں بلکہ پورے افغانستان پر ان کا کنٹرول ہے اور الحمدللہ للہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پچھلے دنوں میں ان کے بعض فیصلوں میں غلو تھا بعض فیصلوں میں دانش مندی کی کمی تھی ایسا لگتا ہے کہ اس بیس سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو کافی تبدیل کیا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے تو اب جو اقدامات کر رہے ہیں عام معافی کا اعلان جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے جان کے دشمنوں خون کے پیاسوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا آج انہوں نے یہ اس کے اوپر بھی عمل کیا اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ماشاءاللہ اللہ ہماری اس مغربی دنیا کو خواتین کے سب سے زیادہ فکر ہے کہ ان خواتین جو ہیں ان کے حقوق کی بڑی فکر ہے جب بمباری کرتے ہیں تو خواتین کی فکر نہیں ہوتی بچوں کی نہیں ہوتی انسانی حقوق کی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اسلامی حکومت آئے تو اسلامی حکومت کے ساتھ نام آتے ہی کہ خواتین کا کیا بنے گا خواتین کے عرف حقوق ہوں گے تو آج انہوں نے الحمد للہ اس, اس پروپیگنڈے کا بھی خاتمہ کیا اور کہا کہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے خواتین کو ان کے تمام حقوق دیے جائیں گے یہ سارے اعلانات الحمدللہ للہ بڑے خوشائند ہیں اور یہ عجیب بات ہے یہ وہ